Mircea Negulescu, în Ipostaze nea unde a fost surprins fostul procuror în pe temna mare. Imaginea subliniere teptate cu fostul procuror Mircea Negulescu au e subliniere IT la iveal. Jurnalistul Sorina Matei a publicat două fotografii cu celebrul Portocal, care a fost surprins un pe mare în timp ce participa la slujba cinut la menestirea Cernica. Piosul paraditor de viei în numele legii prin încălcarea legii. Aca Portocal, Zdran Negulescu. La mânstirea cernica, rugându-se, scrie Sorina Matei în descrierea celor două fotografii. Imaginile apar în sla doar câteva zile după anuncul devastator făcut de inspecția judiciară. Fostul procuror Mircea Negulescu sublinierei Procurorul sublinierea Efall Prahova, Luciano Onea, au fost trimis. Ierăi la judecata CSM de inspecția judiciar, după ce instituția de clan sublinierea o cercetare disciplinar pe numele celor doi.